السلام علیکم آج کے پیشنٹ جو ہیں یہ میرے پاس آئے ہیں دوسرا سیشن ہے ان کا پندرہ دن پہلے آئے تھے یہ اور ان کا اپر شولڈر کے پیچھے پین تھا لے دس سال سے ان کو مسئلہ تھا ان کا کانسٹیپیشن کا بھی بہت پرانا ایشو تھا تو ان کو ٹریٹمنٹ کیا ہے الحمدللہ پہلے سیشن کے بعد ان کو مور دین ففٹی پرسینٹ سے زیادہ فرق آ ہے ان کا کانسٹیبیشن جو پچھلے دس پندرہ سال سے تھا گیس بہت زیادہ بن رہی تھی ان کا ایوی ایس تھا پی, کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھولتا تھا اس کو بھی ٹھیک کیا الحمدللہ اس میں بھی فرق آ گیا تھا ان کو تو ابھی آج ان کا دوسرا سیشن ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سیشن کے بعد ان کا اور مسئلہ جو ہے نا بیس پچیس پرسینٹ اور ختم ہو جائے گا tudo vale se for کیسے پکڑ لیا ان شاء اللہ یہ بلا سبائیکل کھلنا اچھا خاصا کھلا پہلے جام یہ میں نے یہ چیلو میں سوال کرتا